Kaixo berriro, aitorze bidanez naiz, zientzilaria. Jakingo duzu eta bestela gogoraziko dizut. Zientzilarioi ingurumena egiten dizkiguten galderak bildu ditugu eta bila hauetan saietuko gara erantzuten. Dorko galdera honako da. Nola iristen dira espezia inbaditzaiek ekosistema berrietara. Baina horri erantzuteko, oinarrizko nera jo bar dugu. Zer dira espezie inbaditzaiek? Eremu berri batean sartu? Ugaldu, eta dadatzen diren espeziak dira eta aldaketak ere dituzte bertan ekosistema horren oreka edo funtzionamendua apurtuz Gehienetan, urrunetik datozen espezie eksotikoak izendatzeko erabiltzen dugu hitza baina kontuz espezie eksotiko guztiak ez dira inbaditzaileak horiek ba edatu eta eraldatzen dutenei ematen diegu izen hori eta alderantziz gerta daiteke eskualde jakin batean noikoa den espezie bat asko idatzea aldaketak eragitzez europan bi 2000 espezie inbaditzaile baino gehiago daude tartean ba denetik landare ugari Ugaztunak, egaztiak, intsektuak, arrainiak, eta badaude guztiz ikusi ezin ditugunak ere, mikroorganismoak zehazki. Espezie inbaditza horiek kaltegarriak izan daitezke hainbat arrazoien gatik. Nik laua aipatuko dizkizuet. Bat, bertako espeziekin lehiatzen dira, janari eta espazioa lortzeko. Eta hoen bizeraupena zailtzen dute. Bi, parasitota gaixotasun berriak ekar ditzakete. Iru, habitatar aldatu dezakete. Ba, adibidez, lurzorua fisikoki izain kimikoki alda dezakete. Beste espeziei eraginez eta azkenik, lau, animalien kasuan, batzuk harrapari gisa jardun dezakete, bertako espezie batzuk eizatuz. Orain bai, itzul gaitezen hasierako galderara. Nola ere dira espezie inbaditzaak ekosistema berri batera. Ba, laburre zanda, Gure erruz, ez beti, baina gehienetan gizakion jarduera da bisita horien erantzule. Espezie batzuk gizakeak espreski gurere ekarritakoak dira. Pampalezka lorategitako landare gisa ekarria izan zen. Eta Floridako aparmatua aldiz, ba bahamaskota izateko asmoz. Baina badira beste espezie batzuk nahi gabe garraiatu izan direnak munduan zehar. Hori da listor beltzaren kasua dibidez. Itxason tziziritsi zen Asiatik Europara. Baina badugu beste dibide bat, askok, zoritzarrez sufritu duguna. El chotigrea. Jesi Barandikak, neikerreko animale nosasun saileko ikerlariak argituko digu nola ta noiz etorri zen eltxoak gurera. El chotigreari buruz hitz ari gera eta zuk ondo zagutzen zuen espezie bada. Nola iritsi zen gurera? Ba, nazioarteko materia trafikoaren ondorioz, osio bai comercios bidez el dusan eh dosabalduda mu el munduan sea. Etxoak e, bere bizi zati bat hain zuzien, ba, larba eta arrautzan fasean, ba, uretan ematen dute. Orduan, e, etxotidirearen kasuan, larba garatzeko oso ur volumen txikia, nahiko dira, ba, eure e, gara, garatzeko. Orduan, esan dezakegu, bai, larba edo arrautzak, edo zein objetu, pote edo, iritsi daitezkela, azta? Bai, e, adibidez, ameriketara, ba, sorteren bambuen, kometxoaren bitartez, eldu zan, Eta Europara ba, uste da ba, neuma, erabilitako neumatikoetan e, garraietuz edo zela. E, noiz iritxe zen El Txotigera Euskal Herreira? Ba, ba, iritsi izin dugu ezan noiz, baina guk lehenengo zalkitu egin nuen ba, 2000 eta hambalao egin. Biobian hain zuzen ere, eta gerozti ba, Bizkaian eta Gipuzkoan zehar e, zabaldu da. Seguruni ba, kotxez edo beste ibilgailuz bidez. Eta eltxo tigreak, iztadaz gain, gaixotasunak transmititzeko gaitasuna ba daukaz, da? Bai, horrela da, e, eltxo espesia hau e, virus desberdinget transmititzeko gaita. Zanguratuena e, edo zagunena artean, ba, denge gaixotasunaren virusa, da, e, baina ba, bueno, eltxo hau bere baitan ez du iztada, baino arazo gehiago sortzen. Bueno, Batzutan e, pertsonan bat edo bilaian bateti datorrenean eta gaixorik edo sortatzen bada da, holako baixotasun batekin, eltxoak e, siztatzen bat dio, horren bera eltxoak kutsatzen da, eta gero ondoren beste pertsonan bati bakude siztatzen bat dio, horren, ba, ba, transmitu dizai hori, ba, virusa edo gaixotasun hori. Eta honi aurre egiteko zer egin daiteke? ba lelego taime jakin eh nun dagoen eta ze ekopuro de ocantiza de andahuen eh, zenbat eta etxogi hau euki ba arriskua hondiakoa da etxogi bitxi daudenean ba asko bajua da ba lelego jakin dauen edo zenbat dagoen. bitziaz Argi dago espezi berrien sarrerak eta ekosistemaren horekak gure esasunarekin ere zer ikusia baduela. Badago kontzeptu bat, ekosistema, animalien eta giza osasunaren arteko erlaziori biltzen duen. Osasun bakarra. Animatzen zaituzte honi buruzko informazioa bilatzera. Hortxe etxeko lanak. Turren arte...